Запоріжець Руслан прийшов до головного відділення «Укрпошти» о п'ятій ранку. Каже, був першим. «Це ваш. Це ваш. Верно. Дякую. Вам до шостої людей майже не було, а ось десь у сьомій, восьмій вже почали приходити. Тобто до шостої було 30, а до восьмій вже 100-150. Дуже радий. З п'ятої ранку стояв, купив, нарешті це. О 15 годині в головному відділенні «Укрпошти» відбулося спецпогашення нової марки. До процедури залучили голову Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, директорку Запорізької дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Юлію Боровик та військового коменданта Запоріжжя Андрія Мельника. «40 днів, як Москва потонула, Будемо, так сказати, поминати. І у нас сьогодні ще день морської піхоти. До цього свята і нас до цього поводу присвячна другий випуск. Русський корабль «Всё». Марки продаються з двома маркуваннями «F» для відправки по Україні та «W» для відправки за кордон. Також можна придбати листівку із зображенням вже відомої марки «Руський воєнний корабль» ID, та «Конверт». Загалом до Запорізької області надійшло близько 40 тисяч марок, каже начальниця відділу поштових послуг Анна Спірідончук. «Ми розуміли, що буде такий ажіотаж у нас на центральному відділенні. Ми на центральне відділення ставили трохи більше, але всі марки були розослені на всі центральні. На всі городские отделения связи, а также отделение нашего, нашей области. Набор э, марок, который листочек, на этом листке у нас сегодня э, изображено три марочки, да, и одна марка, которая была у нас предыдущего выпуска. Э, то бишь получается, на этой марке э, есть у нас, нет корабля, да, а на, на купоне у нас есть корабль. Поэтому как бы этот, этот листочек, он стоит, по Украине мы выпустили 69 гривен, а международная стоит 4. гривен. За словами директора компанії «Укрпошта» Ігоря Смілянського, загалом буде випущено 5 мільйонів екземплярів марки «Руський воєнний корабль. Все». Новини на Суспільному. Запоріжжя.